У хаті тепло, прибрано, впорядковані речі та сита кішка, яку прихистили. Військовослужбовець Котій показав, як він з побратимами облаштував побут. Ох, добре. Це у нас вітальня. На вітальні у нас майже постійно є стрім з позицій. Тут у нас кімната, де ми відпочиваємо. Тут у нас зброя. Це також шафа для взуття від ящика, від ПЗРК а, ракет. А це все замазували, і тут, і там, і з тої сторони. Це все робили, підклеювали шпалери, тому що не всі відпадали. Якщо військові мають хвилинку, то окрім того, що господарюють, модифікують зброю, каже Котєй. Це трошки незвичайна АК-74, в ній є тепловізійний оптичний прилад і такий от Магазин, на якому написано ЗСУ, він а, зроблений в Україні, думаю, на 3D-принтері щось таке, ось така от рушниця. На вулиці військові обладнали зимовий душ, в ньому регулюють температуру за бажанням, воду беруть з колодязя. Це був спочатку літній душ. А зараз це вже апгрейдений 2.0, зимовий, стеном вода підігрівається, а стінки душа зроблені з ящика від австрійського гранатомету. Якщо треба долити води, ми вмикаємо насос і він підкачує воду. Щоб вода не змерзла, шла ми потім від'єднуємо, зливаємо воду. Котій каже, все необхідне в них є, треба тільки вигнати ворога з рідної землі. Карина Галунова, Маргарита Галіч, Андрій Варінов. Суспільне новини. Запоріжжя.